أمير في شغلي بصلي مش بكسل شبابي مش فاضي ومصحول ومتبرجل بس اسف اموري ومع ذلك طبيعي بتعامل بطبعي مش بعرف اصطنع مشاعر ولا قدب ده حالي من صغري مش بمثل الدور على الناس ولا ارسم لنفسي خط مش خط انا بقتل الملل بالوحدة والوحدة تقتلني لو وحدي مهما كان اسلوبك وصادي مستفز فانا سلوكي هادي معاك ومش بجز مانا انا جبل انا سد انا بيت لو قالوا غزالا ما تهدل وميت اعصار صحبنا اتهز عز البرد انا سابت كان حلم حياتي يا بلاعب كوره للاسف ما حصلش بحكم الضروره ودخلت على جيش بلطين أبورة خطف من جديد وانسحبني في الكوره بس الواقع دهشني العالم هرسني بعد خروج وصبر سنتين كده عدوا بعديهم ثلاثه وانا بعافر كأني في غابه ابن عارف مش عارف من خارج في كتاب صوت الكآبه بيفتح لي بابي في طرف من جوه من بره شكل عادي لو زادت المشقه انفجر وابقى طاغي مستحفر وهادي في شوارع ملاهي منكم ما شفتش شيء ومش فاضي لو العالم غريب منكم ومهما بدافع عن بيتي وعرضي انا اللي مش عامل تذاكر لعرضي وفي الحرب اموت اللي يجي عند ارضي بعانوس البشر بسبب فضولهم وشويه تنمر لسه بحلم ببيت برسمه بخيالي يبقى طاقه للغير لسه بس مش لاقي البنت اللي تبهر مشاعري وتحافظ عليها كانها ياقوت وتسند في ظهري صعبه مش سهله اجبار واختيار والعيشه لو مره هستحمل اختبار اذا كان الاعتراف بالحقيقه بيضر في زماننا مش, مش, مش نافع مش عكس المسار حاولت اني اغير في مشاعري مش نافع للأسف مش الافضل عشان أيام يا ريدي في الساحة هبتدي وبعد ما اخلص عليهم منتهي قاعد في نفسي وبعديها هتهدي في القبر والاخره كلنا نلتي كلنا نلتي بتكلم عن نفسه ومن نفسي في تراكي لو حابب تسمعني حاطط فريسه في كتابي بتزور الصفحه مش الاولى مش فارقه انت تقدر استغنى لو الحاله مش معدن كلها تحبني لك خالص وصافي من جوه زي بره اللي في حاله انطغاط اوقات ما تجدني بس فيبان انك فاكس ليا في كلامك بس بعقلي موزون فاهم مراد وعطر النوم فلو دارس العكس هسيبك تصوم مش ماسك الفصل انا صاحب الاصل انا كل كلامي مترصص هموم لو اتسبت لثواني هنفجر في الغيوم وهنزل عليكم كأني سموم أيام ريني really في الساحة ابتدي وبعضهم ما اخلص عليهم وانتهي عاتف في نفسي وبعديها هرتدي وفي الأبر والآخر كلنا نلتقي